નમસ્કાર મિત્રો શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદરમાં હું નંદાણીયા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું એસવાય એમ એડ સેમેસ્ટર ત્રણ અંતર્ગત આવતા પેપર ઇન્કલુઝન કોન્સેપ્ટ એન્ડ પોલિસી ફ્રેમવર્કમાં આજે હું તમને યુનિટ ત્રણના ત્રણ પોઈન્ટ વિશે માહિતી આપીશ તેમાં સૌપ્રથમ આપણે મોડિફિકેશન તેનો અર્થ થાય છે ફેરફાર અથવા સુધારો અનુકૂલન તદ યોગ્યતા સ્થાપન અને ફેરફારની વ્યાખ્યા અને ખ્યાલો તેમાં સૌપ્રથમ આપણે પ્રસ્તાવના જોઈએ તો જ્ઞાનાત્મક વિકાસના સિદ્ધાંત સાથે રૂપાંતર તેમજ તદયોગ્યતા સ્થાપન શબ્દો જોડાયેલો છે આ સિદ્ધાંત પ્રખ્યાત મનોવૈજ્ઞાનિક જીનપ્રિયા જે હે તેના દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો ત્યારબાદ પ્રતિક્ષિપ્ત ક્રિયાઓ આપણે જોઈએ ભિન્ન સજીવોના વર્ગોના સભ્ય જન્મ સમયે વિવિધ પ્રતિક્ષિપ્ત ક્રિયાઓ ધરાવતા હોય છે દરેક વર્ગના સભ્યમાં આ પ્રતિક્ષિપ્ત ક્રિયાઓ ભિન્ન પ્રકારની હોય છે જ્યારે પર્યાવરણમાં કોઈ ઉદ્દીપક ઉદ્ભવે ત્યારે સજીવ ચોક્કસ વર્તન વડે આ ઉદ્દીપક સામે સ્વયં સંચાલિત પ્રતિચાર આપે છે આ ક્રિયાને પ્રતિક્ષિત ક્રિયા વડે ઓળખવામાં આવે છે ત્યારબાદ આગે આપણે જ્ઞાનાત્મક સંરચનાઓ જોઈએ તો પિયાજે વર્તનની સંયોજિત વર્તન તરફને જ્ઞાનાત્મક સંરચના તરીકે ઓળખાવે છે જ્ઞાનાત્મક સંરચનાઓના મુખ્ય બે પ્રકાર છે તેમાં પહેલો પ્રકાર આવે છે ક્રિયાત્મક જ્ઞાન અને બીજો પ્રકાર છે હકીકતલક્ષી જ્ઞાન ત્યારબાદ મૂળભૂત વલણ પિયાજે એક પૂર્વધારણા બાંધી કે સંગઠન અને રૂપાંતર એ સજીવોના બે મૂળભૂત વલણો છે તમને અનુકૂલન વિશે માહિતી આપીશ અનુકૂલન એ જીવતંત્ર શારીરિક અથવા વર્તણુકીય લાક્ષણિકતા છે જે જીવનને આસપાસના વાતાવરણમાં વધુ સારી રીતે ટકી રહેવામાં મદદ કરે છે પર્યાવરણ સાથે અનુકૂલન સાધવા માટે બે પ્રક્રિયાઓ જવાબદાર ગણવામાં આવી છે પેલું પરિપાચન અને બીજું છે તદ સ્થાપન બાળક પોતાની આસપાસના પર્યાવરણ સાથે આંતરક્રિયા કરે છે જેથી નાણાત્મક સંરચનાઓમાં પરિપાચન અને તદ સ્થાપનની ક્રિયાને કારણે પરિવર્તન થાય છે જેના પરિણામ સ્વરૂપે બાળકનો બૌદ્ધિક વિકાસ થાય છે ત્યારબાદ અભ્યાસક્રમ અંતર્ગત અનુકૂલન અને ફેરફારો અનુકૂલન એ સામાન્ય અને વિશેષ શિક્ષણમાં પરિવર્તન વર્ણન છે જે વિદ્યાર્થી માટે જરૂરી છે તેના લક્ષ્ય અને ઉદ્દેશોને પહોંચી માટે અનુકૂલન કઠોરના અથવા અપેક્ષાઓને બદલતા નથી વિદ્યાર્થીઓના ગ્રેડના અભ્યાસક્રમમાં વર્ગખંડ શાળાની અંદરનું શિક્ષણ અને શિક્ષણના વાતાવરણમાં ફેરફાર કરી શકાય છે વ્યક્તિગત તફાવતોને પહોંચી વળવા માટે શિક્ષણ અને શીખવાની વ્યૂહરચનામાં ફેરફાર કરી શકાય આપણે અનુકૂલન ના સ્વરૂપમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારો જ મૂળભૂત રૂપે બદલાતા નથી કામ ધોરણો અને અથવા સૂચનાત્મક મૂલ્યાંકનના તબક્કામાં ગણી શકાય એ એટલે તદ સ્થાપન અથવા તો સગવડ ફેરફાર अनुकूलन के बदलाय से अथवा ओछी अपेक्षाओं तरीके गणी सकते एक्सेस करने जरूरी रहसेसमेंट ह्यूमोनेट्स की पसंदगी कामगी मेटोसिबल थे आभार